قم اصرخ الى الهك قم اصرخ الى الهك قم اصرخ الى الهك ايه اللي تعبك اللي تعبك الخطيه ولا العالم ولا المستقبل ولا قله الفلوس ولا قله الشغل ولا الشهوه ولا العين اللي ببص بيها ولا اعضائك المشتعله شهوه ايه اللي تعبك قم اصرخ إلى إلهك عسى الإله أن يفتكر فينا وإحنا متأكدين أن كل اللي نظروه استناروا ووجوههم لم تخزن ارفع إشارة الإنقاذ انقذني يا رب لكن تسيب نفسك هتتاكل إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتبسا من يبتلعه هو أنت كسلان وما عندكش نفس وكسلان ليه ما بترفعش قلبك وتقول له يا رب انقذني من الكسل. طب ما عندكش اشتياق تتقابل مع المسيح، قول له اديني اشتياق اتقابل معاك. هل لم تسمع من قبل رؤية 23 ها انا ذا واقف على الباب اقرع ارقى من طرقات الله على قلبك. تعال يا رب ادخل قلبي استلم حياتي. صرخه انقاذ انقذني. انتظر ايه عشان تصرخ ان الله ينقذك. إنقذني يا رب من اللي أنت بتعمله في السر. إنقذني يا رب من قيودي. إنقذني من موتي. إنقذني من إستهتاري. إنقذني من السرقة. إنقذني من البطر. إنقذني يا رب من الأمور اللي أنا بعملها في أمور غير مستقيمة. إنقذني يا رب، الله ينقذك. ضع في قلبي إشتياقات جديدة. ليه عندنا برودة روحية؟ مش مشتعلين ليه؟ النهارده كم الشر زاد قوي قوي. كم الناس اللي عندها اباحيه كتير قوي. كم الناس اللي بتسعى ناحيه الخطيه مالهاش حل. ويقول لك انا ما اقدرش ابطل، ما تقولش كده من فضلك. ما تقوليش كده. انا اقدر بالمسيح الذي يقيم من الموت ان ينقذني، انقذني يا رب. انقذني يا رب. انقذني يا رب. الله يعطيك اليوم انقاذ ولا تعود مره اخرى. تشتاق للضعف والاعمى يفتح والبنت تقوم بنت ييروس طبعا والموج يهدى والميه تخرج من السفينه ويصير هناك اشتعال غير عادي نداء اوجهه للكل للخدام وللمخدومين للكل صرخه انقاذ انقذنا يا رب سفنتك يا حبيبي بتغرق سفنتك يا بنتي بتغرق هل الله يقوم ينقذك الأمور تشتعل من جديد إنما تأكد حينما ترسل استغاثة للمسيح ستنقذ لأن المسيح موجود حوالينا في وسطنا عمانوئيل نقول إلهنا فسطنا هتنقذ،, هتنقذ هتنقذ هتنقذ هتنقذ في قلبك هتاخد إرادة جديدة وقوة جديدة وتشجيع جديد وتتنقل لقله جديدة يا حرام على اللي ما المسيح يا بخت اللي داق المسيح يا حرام اللي لسه غرقان في الدنيا يا بخت اللي مسك العوامه طوق النجاه وعدة يا بخت اللي مسك المسيح يا بخت اللي سمع وصدق وطلب والله اداله من فضلك ما تفوتش الرساله الواضحه جدا ليك واقول لك ادعوك انك مش بس تأخذها ليك روح قولها للي حواليك مستعد المسيح ينقذ حياتنا لإلهنا بكل مجد وكرم الأبد